دیتی. ایک تو گیا کوئی میں بھی گیا کیا, باری داری داری. باری داری. کیا؟ پاس ایک. ایک میرے پاس ایک ہے ایک ہے میرے پاس ایک ایک دو ایک, ایک, ایک, ایک سے ہی मसला नहीं है लाइव चला रहे हो यूट्यूबर है यार चलो यार, है यार। जैसे, इसको सब्सक्राइब कर देना अच्छा ठीक ठीक हो ना, गया ना میرے پاس پین ہی نہیں ہے آپس میں لڑ رہے ہو او او بھائی ابھی مجھے لگا اب تھوڑا پیچھے تو جاؤ پیچھے پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا abhi abhi ye ye dosti chalo chalo chicken آہ واہ تے چلے چلے چلے چلے چلے یہ پڑے اٹھا بھائی یہ پڑیاں یہ پنیر ہرا ہو جا یہ پڑیاں کوئی ہی نہیں رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے اس کو ٹھا کے تو کہ سبق دیکھا ہے بم کو کیا میں نیچے گراو وہ اٹھے گا نیچے گراو اسے اٹھا اسے اٹھا اسے اٹھا اٹھا کیا سین ہے واہ کیا سین ہے اپ اٹھاؤ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> لکمانٹا میرا نام جی تو دے دو اس کو یہ گناہ ہے ارے کہنا کیا چاہتے ہو گناہ ہے بالکل دس از ویری رونگ یو ار کا تو اندی دیکھا اپنے لاپرواہی کا نتیجہ بھری ماں چمپن میں لگو پیو ہم پانچ ماں پانچ نشن میں لگو پیو ہم ہاں بھائی ماں کے گیا ماں यार नहीं लूट यार <laughs> ना? ना यार लिया घर का तो जोन जोन भी, भी है। भाई आप तीनों सिंध से हो भाई मुझे एक उदारा बम दो मैं वापस ला ला ला। करूंगा फेलियर तेरे सट्र ایک تو گیا کوئی میں بھی گیا ارے یار